رب العالمین وسلات والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى ولا علیہ اجمعین اما بعد آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مسلمان کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعلیٰ کا کلام ہے حق اور سچ ہے اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں آپ علیہ صلاۃ وسلام کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی حق اور سچ ہیں اور ان دونوں یعنی قرآن و احادیث کے اندر شک اور شبہ کرنے والا مسلمان نہیں رہتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو قرآن و سنت کے اندر مختلف فرائض احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں اسی طرح قرآن و سنت کے اندر ہمارے غموں اور پریشانیوں کا حل بھی موجود ہے اس سلسلہ میں ایک حدیث مبارکہ پیش جاتی ہے حضرت عبئی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ انہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول انی اکس رسلا طا کا فَقَمْ اج لَكَ مِنْ منصلاتی مطلب یہ ہے کہ میں اکثر اوقات آپ پر درود پڑھتا ہوں تو میں اپنے اوقات میں آپ پر درود پڑنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں تو آپ علیہ صلاط وسلام نے فرمایا کہ شئتہ جتنا تم چاہو اس کے بعد حضرت ابئی بن کاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اربو چوتھائی حصہ تو حضور علیہ صلاط و سلام نے جواب میں فرمایا کہ ما فعن ضدہ فہ و خیر اللہ کہ جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اس کے بعد صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان نصف یعنی آدھا حصہ تو حضور علیہ صلاط وسلام نے جواب میں فرمایا کہ معشتہ فعین ضدہ فح خیر کہ جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اس کے بعد حضرت بن بنکاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا فض حسین کے دو تہائی حصہ تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا معشع فعین ذدہ فح خیر اللقا کہ جتنا تم چاہو اور اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اس کے بعد حضرت اوبئی بن کاب رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ اج الکا صلاحی کلہ کہ میں پورا وقت آپ پر درود پڑھا کروں تو اس کے بعد حضور علیہ صلاط وسلام نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا آپ علیہ صلاط و نے فرمایا اذنتقفہ حمق و یوغ فرولہ کا یہ درود تیرے سارے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور اس سے تیرے گناہ بخش دیے جائیں گے اب ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو غموں فکروں اور پریشانیوں سے آزاد ہو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی فکر لگی ہوئی ہے ہم میں سے ہر ایک بندہ اپنی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے اور پھر ہم اپنی ان پریشانیوں کو اور ان غموں کو دور کرنے کے لیے اپنی عقل اور فہم کے مطابق علاج تلاش کرتے ہیں بس اوقات ہم اپنے فیر و مرشد کے پاس جا کر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں وظائف کی درخواست کرتے ہیں اور ان سے جا کر تعویذ وغیرہ لیتے ہیں تاکہ پریشانیاں وغیرہ ہم سے دور ہو جائیں اور ان سے ہمیں نجات مل جائے لیکن ویثیت مسلمان ہم سب کا اس بات پر بھی ایمان اور یقین ہے کہ حضور علیہ صلاط و ہمارے سب سے بڑے پیر و مرشد ہیں اور حضور علیہ صلاط وسلام ہمارے سب سے بڑے مربی ہیں تو آپ علیہ صلاط و سلام نے ایک کتنا آسان اور سہل طریقہ بتلا دیا ایک آسان عمل بتلا دیا کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے غموں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا اور وہ میں نے عرض کیا کہ وہ عمل ہے حضور علیہ صلاط وسلا پر درود بھیجنا آپ علیہ صلاط وسلام کی بارگاہ کے اندر ہدیہِ عقیدتت ہدیہ نظرانہ درو شریف کے اندر بھیجنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غموں اور پریشانیوں سے انشاءاللہ اللہ نجات دے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں درو شریف کون سا پڑھنا چاہیے کتابوں کے اندر علماء نے بہت سارے درود پاک لکھے ہیں مختلف ان کے الفاظ ہیں تو سب سے افضل جو درو شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ درو شریف پڑھنے کے اندر لمبا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہے تو اس لیے کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ہم مختصر درو شریف پڑھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ درو شریف پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ درو شریف پڑھنے کا ہمیں شرف حاصل ہو جائے تو اس کے لیے جو سب سے مختصر دروش شریف ہے وہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ و علی ع و اصحابی وسلم یہ سب سے آسان اور سب سے مختصر دروش شریف ہے اس کے علاوہ ایک درو شریف یہ بھی ہے کہ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد و علیہ وسلم یہ بھی مختصر درو شریف ہے کہ جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور حضور علیہ صلاط وسلام کے بارگاہ کے اندر درو شریف کا نظرانہ بھیج کر ہم غرم غموں اور پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں تو حضور علیہ صلاط وسلام نے ایک آسان سا وظیفہ اور ایک آسان سا عمل ہمیں غم اور پریشانی سے بچنے کے لیے تلقین فرمایا ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چوبیس گھنٹوں کے اندر زیادہ سے زیادہ حضور علیہ صلاط وسلام کی ذات عالیہ پر درود پاک پڑھیں آپ علیہ صلاط وسلام کے بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تاکہ اس پور فتن دور کے اندر ہمیں جو پریشانیاں اور غم لاحق ہیں اللہ تبارک و تعالی ان ان غم اور پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللبلاغلبی